السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم عاملين ايه ان شاء الله النهارده هقول لكم على برنامج بديل داونلود مانجر برنامج سهل وبسيط والبرنامج فري تماما غير الداونلود مانجر بمشاكله المعقده وموضوع السيريال كي والسير نمبر ان هو بيجي كل شويه بيفصل تعالوا مع بعض نشوف يلا البرنامج بتاعنا اللي هننزله النهارده التطبيق بتاعنا ونفتحه زي ما انتم شايفين كده ونكتب نت داونلود مانجر زي ما انتم شايفين نزل البرنامج نفتح الصفحة بتاعة البرنامج كده وإن كان عندنا ماك بنختار داونلود للنظام آه الماك ولو ويندوز بننزل الويندوز ندوس على البرنامج كده بيبتدي ينزل عندنا تحت زي ما احنا شايفين تمام وهنا بعد ما نزل عندنا البرنامج بنختار رن سيت اب سيت اب وهنا واجهة البرنامج بعد ما سطبناه بالشكل ده تمام برنامج سهل وبسيط طبعا عندنا البرنامج بتاعنا بيدعم داونلود لأي ملفات من أي مواقع اشتغل معانا على فايرفوكس وعلى مايكروسوفت ايدج طبعا مبيشتغلش على جوجل كروم ولو احنا عايزين نضيف جوجل كروم بندوس على البراوزر وندوس إد اكستنشن برنامج سهل وبسيط جدا وسرعته قوية جدا ويقدر يقيس السرعة بتاعت الجهاز وسرعة الإنترنت اللي لك يقدر يقيس سرعة الإنترنت سرعته سريعة جدا جدا في التحميل لو عجبكم الفيديو هنتظركم بلايك وسبسكرايب وانتظروا كل جديد مننا إن شاء الله ولو في أي تعليقات هنتظركم في الكومنتات إن شاء الله هقدر أرد عليها باي باي.